Пес Мітька отримав поранення внаслідок боїв. Його господар Микола не покидає село. Зброю не склав, журналістам її не показує, але, говорить, має досвід її з достосуванням. В лави Збройних сил України бо тероборони чоловіка не взяли вік. Про агресію говорить так. «Там був да, автоматний пулемет, декеша працювала, але це там да, робило. Вони відтуди влізли, там дамба є така висока, чотири з чимось метрів. І то вони оттуда там закопалися, закопалися, там плити, канали перезбирали, накривалися і вони й зараз до сих пор там стоять, що їх нічим не можуть вибити. Ні вертольоти, ні самоліти, там зарилися вони капітально. тільки цапи, блядь, фосфорні бомби треба ухунувати, щоб їх попали. З Миколою, пораненим Мітькою, живе і мати чоловіка. Для Валентини це друга війна. Я українка! Руслан доглядає худобу, що залишилась після виїздів господарів. Каже, ходити треба обережно, поряд багато небезпечного. Куча дамок, куча господарства. Люди оставили на мене так? як бросять. Тех собак, тих котов, тих коров, які поставляють. За словами Миколи, який залишився вдома, та лікуватиме Мітько, Обстріли не вщухають. Заставали наземні бої, ардуелі. Перед війною в селі було понад 100 сусідів, розповідає Микола. Марія Савицька, Олександр Гордієнко. Єдині новини на Суспільному. Миколаївщина.